І енергетику вони прорахували в цій цифрі відсотків. Тобто, це ну, мова йде там більше, ніж 40 мільярдів. Так? Вони зараз оцінили ті збитки, які завдані енергетичному сектору. Враховуючи те, що обстріли продовжуються, я думаю, що ну, ця цифра безумовно буде більша. В Миколаївській області приблизно 1-2 мільярди збитків по.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 Наразі на відновлене електропостачання усі населені пункти, окрім двох, де зруйновані, і там немає людей, але ми туди доведемо, якщо люди будуть повертатися. Тобто на 100% зараз поновлено енергопостачання по області. Ну вже місяць, мабуть, місяць назад ще поновили. Ми обговорили багато питань, які стосуються навіть Миколаївської півдня України, що стосується